احنا دابا كاينين في بارك ديال السكيت بارك ديال تاغازوت 2022 السكيت بارك كما بارك بزاف يلاه سبوتات زوينين والخايبين السكيت بارك او جينيرال واش كاين فين نجيب واش كاين زعما لي في هذه هنا في بارك كاين واحد الوالي واللي ضاير تال بين هذه هنا ديال الفيتاس هذهو فيتاس واخا الفينيسيون شي شويه ماشي ماشي هي هادي كما كتشوفوا نتوما حرشه يعني ماشي بحل الارضيه ديال النيفادا هنا كاين عاوتاني واحد مع الوقت هادي بقى بقى يتهرس دابا هي هاد شويه هذا ينتج منه بزاف دونك يولي الحجر تاعو فسكيت بار خاص الفينيسيون فيليسيون هي كلشي الا ما كايناش خاصك كطبارك مقاد داي بقى يتهراس قاد وتهراس وعاود قاد دونك يلا في لسبوتينيت ليتس كاينين دروج هاوما يلا شحال من درجة 1 3 4 5 6 7 8 12 13 تصل درجة تصل مكبرش ما صغاش كوزابي جالت تصار كون داروا ريال كون جاء حسن فهمتي واخا ما كاينش لي سبيس ديال الفيتاس ترونكي انا كاينين ف واحد ترانسفير بان ترانسفير هنا ياسينو غادي تروسفيري من هنايا لبام ريل. الصح والعمل هاني ما نقول ريل طالع تقريبا غادي يكون وصل ليا وصل ليا تقريبا اا أه... كاين في داس منين كل شيء كلشي رايل نظيف لمانه درو الي هنا انكوربات كما كتشوفوا الكربات طوال دالهين شنو هذا صوت مقي زوين اوه وين هات لكن هات لكن هات لكن هات لكن هات لكن هات لكن هات لكن هات لكن هات لكن هذه الدرجات والي طالع. الوالي طالع هنا و الوالي هناك أحد صغيرة كي كرياتي الوالي لكن هناك مجرد ممكن ان تجيب الدائره مثلا هناك هناك مجرد طويل هناك مجرد طويل هناك واحد ليج نازل ها <تصفيق> كاين هادي يطلع من هنايا يضرب هنايا سينو كاين هادي يضرب من هنايا بيرفكت كاين كلشي ناضي كاين لاج اخر هنايا نكسرو بريغيونار با... ولا كوفي ها هو لباندوزو لهذا ليج هذا وندوزو لذاك البول هنايا كاين لاج وين اللي من الدخله هكا لا تشتو كاو نتفق به مزيان البوب مزيان نقي كاين هاد الوادي هو زوين ها هو مثلا هكا وصلنا ل ديت ولا اه بوال ديت بوال هذا هو من ناحيه من الاسكيتور يعرفوا كيفاش يجيبوا سبيد ولكن باش يدخلوا فيه تريكسات ما عادمين. عندهم هذا هذا حاش ما عندوش فين يرايد هنايا السيت راه مقيقه بزاف والرومبات هذا هادا... لي بوند هادو لي كاينين هنايا فيهم السيمه هنا هاد هادي هناك من اخر واحد مثلاً. اخر هناك شيء من هناك شيء اخر هناك شيء اخر هناك شيء اخر هناك شيء اخر هناك شيء اخر هناك شيء حكيه لغيدا سهل وح كلها شو؟ ما هو الرويد وياه أدخل صدمة. دش ما ولا شي ما تشوف ثياب. لا سد. ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي حرارة الحرارة. يمكنش. أدخل صداق. أدخل سد. خايف قد يمه. هل ما عاد حرك صدقي؟ I think I'll start to <laughs> طب... راا تشمع را اه, نعم. نعم. آه بروتين ليمون البنان, اه يا سلام فازان والله الا في ميت ده. انا في النهار الاول فاش شفتو باقي يتقاد بان لي زعما هادي اللي بانت ليا ها؟ بانت هاديك انفو بانت هاديك عطتنا البول غادي نمسى غانوصل البول نمسى بريمي من هاد البلاصه هادي تاعي المغادينه كاين قوس انا بحال هكا 200 فيه ماشي كامل يبقى اه الا داك لاش في البدايه ديالو حاضر دايرين بحال هكا عاد كاين هكا الا بغيتي تونسفيري من الاول وتحط فالو بغات ثانيو فري ما قوسوش بحال قوسوه بزاف ماشي بحال هذا هذا كتلقى راسك هو هذاك عافاك هذا ناضي هذا الكربة نضي الكرباتيه نضينا دي نضينا هالطروجه دي. ديوشه وما نضينا وخا ما عنده مشال من الفوق نعم اوه انكي لفيتاس فده... جيس كبيت دايزين دايزين اوه الطلبة دايزين كي جديد أده... هذا هو بسعية يع... واعرف ايلا واعرف انت من جيس من صراحة منك شواعش شو؟ شواعش؟ عشيل إيش؟ سكيت ما كانش كما زوينين، فيو next إن شاء الله يكون كما ديما ما next